اجل ان يكون هناك مساعده ممكنه من الممكنه من الممكنه من كل من الممكنه من قرنونا طلعونا في الجيب، مشينا لعند ناس خرين ثانيين مقارين بيهم باش <hesitation> باش يجيبوهم، مشينا تا واحد ما واحد لي قضبنا، كان في واحد زردق، مشينا لو للمحل ديالو قالو <hesitation> قالو راح محمد و أرْكَبَ ركب اسيدي واحد على عود بغا يمشي يقول والله صدر ميت يتبغون البوليس آه هو آه، صدر العود وهم يتابعون بالجيب بتقربوا الخيمة فاتوا العود صفقوه خافوه خافوه حق الموه يهرب يهرب الحقناس ديما وقفوا تلعب ديال الخيمة الضيفان تيتغدوا معطوط الغداء ملي وقفت تجيب، ناس تتغدى، كاين لي راح وحد اللقمه كيماكينا، جايبه الفمو و بقات، بقات ما يدو؟ ملحقاش ملحقاش، كاين لي دارها في <hesitation> في فمو و بقات يدو على فمو، لأن راه فمو ولا عامر مادا يصرق مادا يدير تحاجه، ياك، كاين لي كان تيلقم تاو كذا، عفاش ما خاطفتو كلمة <hesitation> الكاميرا، فاش مات قضى بلواحد و خرجو سيدي خرجو مالخيمه مو مدرتها، لعدهم قالهم قالوا تتغداو الغدا مو قالوا قالولو لا، قالولو بغينا القايد، هذاك السيد سميتو القايد، هم بغا يعيط عليه قالو تعال القايد، لا سيدي القايد <hesitation> القايد رافد سطل و تعطي و تايعطي للناس يشربو، ياك. حط حط الشطن وحط الغراف جا العدد الضروري يقول له اطلع دوزاو حطلو عطلنا عطل طورو البناء شينا داك شي بو شي ناس من جيت البارود تعرفتي البارود اه هذا من البارود ومن المرسيس ما تعرفناهم معلومين هاربين بهم تصباقيا على العيالات تخلولهم الاستدار الضيف روحه انا سيدي الحج مال البراج داك الصعام هذو ما كان لا باران كان اول زين الواليد مسكين ضرخه ضاخ وايت ايا و وجا دارو قال قل قال له بغيت نتقي قال له انا القيرن بغيت هو دوا مع لاخر قالو <hesitation> قالو زعما حبس تاي تايخرج هاذيا ما كملها حتى تقيع عليه الواليد تقيلو له على كتافو وق- حنا مقرانين بجو واش قلت انا قلت انا دوكا كحالت فينا هنايا و ساعات يا خويا هداك السيد وخا زعما تقيع عليه الواليد ما تقلقش ولا قال زعما ادرتي ولا لو هذا مغرف كنته كلمه تما هذيك البلاصه اللي كان فيها السيرفر دابا طرفونا لوح البلاصه ونزلونا كاملين وشفنا ود... هذ الفيلكونتا تسي دي او آه... وصلنا أغسل وصلنا هنا هما هما كاينه واحد الصخره تما طلعوا ليها عدهم القرطاس طلقوا يا كاكاتي عاتي... عاتي... اطي اطي دوروا في الصروكوا يوا رخوا لنا احترات راح الوالد زين وغسلنا وصلنا سيدي وصلنا رجعوا وصلنا فم وصا كذا ركنا هاولك الناس اللي كانوا معنا نتاه يوا جاوا صاير ركبنا فانيتنا الصرح علي لحقونا ما خشتك ما لحقونا الوظن احنا كانت كحنا الدار اللي فيها اللي فيها الكوميسيريوني والي حنا ردس لديه التحقيق اللي يتحقق اللي تقرروا الناس ها بلاصل يتقرروا فيه الناس اللي يالعصق لحقونا ناس هذي دخلونا في وضم ها؟ في وضم في دخلونا هذي دخلنا مع الاطناش احنا يا احنا شحال ثلاثة الناس أنا والواليد وهذا السيد القيد الله رحمه رحمه قيدونا سجلونا هذه الساعه، داونا لبلايصنا اللي, اللي نقعدو فيهم، حقنا حا- حق قعدونا كيما كينا و القباب على روسنا ما يشوفنا حد ما تنشوفو حد، مغمدين، هذه الطناش دخل فيها <hesitation> دخل فيها القو ديال المحابس، تا يجيبو هاذوك بس <hesitation> شنو يسمو هاذوك <hesitation> القفات، الماكله بن فلان. تا تيقولو كان فيه ما يلاقي، ما كان ما مصوت شيء ما ندقدكش، تيقول عن كان ندقد البحرى تا يجمد، البحرى تا يجمدها، ياك <laugh> يا سيدي دخلنا الغدر قعدنا حذا شي ناس، كاين واحد العساس في الباب، عندو المتراي ديالو. مولاي بغى يدير شي حركه كيشاور ولكن ما يشوف لا, لا تايته ذاصهو كيشوفه تايناعتلو تيقول له اخو مو تيساعده ولا ما يساعد بغى يساعده, يساعده يقول له نوض ووابرشي هذاك السيد اللي بعدنا حداه من جهه الغدا ديالو شاور هذاك الاساس دا نوقيت ما كان لا عد شار لنا وشار القوت قالوا غيتم يكبرنا هو يجي واحد لنا على لوجونه هذه كرحمة من الله قلينا كنشوفو شوفوا ابنهم <تصفيق> <تصفيق> والناس اللي دخلنا لعندهم تما شافونا اللي تعرفونا تعرفونا واللي ما تعرفونه وهذا كشيء ابنهم كله كلهم عارفين لنا وليهم رامعوا راسيد ولكن يجب ان تكون مسكينه و تكون كنت تكون أنا تكون كنت تكون كنت تكون أبداً تكون كنت تكون كنت تكون كنت تكون كنت و يقول تكون كنت الحس يقول لك كنت تكون كنت تكون كنت تكون كنت تكون كنت تكون كنت تكون كنت كان وقت العنب هذاك السيد جايبين له عايل طر الان غلا الواحد و عنقود و قدامه جوج حبات ولا تم كنا و درتهم قدامه في, في فمو الزناتي كان ناكل كانت هذه واحد الجلوه شارقه شدي تذكر مني وانا بطلق ترى سيجلبناه ده كله عندنا هذا تونس في فمي ما ململتهم تونس قلق <تصفيق> الحاضر مل اتناش دخلنا اتناش ضالين وغيتين تل اتناش دي الغد كان شي ناس من عند الغ شادين سكن العصام دقدقين ما تعرفين زرقوا ومنفوخين شاء الله ماشاء الله واحد الرجل ببات هذه الجمعة مضروب هنا العين أنا كنت نسعى بعينه مفقوسة كحناء ما تشوفيش فيه وشي ناس محمد الحادني أنا عرفهم محمد رجيه هو يديه منفوخين بشي الله سبعاً شتحين من اللخر والمهم اسيدي أعطيتهم هذه القافله انا ما حكا عليا حاجه مازال ماشيات لا صالح تتفكريها <تصفيق> بلا <تصفيق> صح <تصفيق> <تصفيق> ولكن مصمصم مدوش الحاجه الاولى لا مالاقو وتتفرج <تصفيق> في الناس الفوق في الساحه الشيطره <تصفيق> ليهم <تصفيق>